Mm. See on väga hea magus banaan. Kas usuksid mind, kui ma ütleksin, et see banaan ja tegelikult kõik ülejäänud banaanid on radioaktiivsed? Või kui ma ütlen, et sinu vanaema kivikeldris on radioaktiivsed kaasi ja kõik vanaema moosid on selle sees? Ja kas see tähendab, et kui ma piisalt palju banaani söön või keldris käin, siis muutun suureks roheliseks, hakkan helendama ja saab Eesti oma superkangelane? Võibolla ei ole igasugune radioaktiivsus nii hull, kui filmidest mulje jääb. Mis radioaktiivsus üldse on? Selleks uurime natuke tuumafüüsikat. Mis see tuumasel tuumafüüsikas on? Kõik kehad koosnevad väikestest ainosakestest, molekulidest ja aatomidest. Aatomid omakordaga koosnevad aatomituumast ja selle ümber paiknevast elektronpilvest. Aatomituum koosneb nukleonidest, ehk tuumosakestest, mida on kahte liiki – prootonid ja neutronid. Prootonid on positiivse laenguga tuumosakesed, mis määravad ära, millise keemilise aatomi tuumaga on tegemist. Näiteks vesiniku tuumas on üks prooton. Heeliumi tuumas on kaks prootonit, tuumas kolm, tuumas neli, kauas 26, kullas 79 ja nii edasi ja nii edasi. Neutronid on ilma laenguta tuumaosakesed. Neutronide ja prootonide summa määrab ära tuumamassi, mis moodustab peagu kogu massi, sest elektronide mass on väga väga väike. Aatomeid, milles on sama arv prootoneid, kuid erinev arv neutroneid nimetatakse isotoopideks. Näiteks võib looduses leida vesiniku tuumasid, isotoope, kus on kõigis üks prooton, aga näiteks üks neutron või kaks neutronid või kolm neutronit. Nad on kõik ikkagi vesinikud, samade keemiliste omadustega, aga erinevate tuuma omadustega. Keemilised omadused määrab ära elektroide paiknemine tuuma ümber. Ja üldiselt on aatomid laengult neutraalsed, ehk sama arve elektrone tuuma ümber, kui on prootonid aatomi tuumas. Näiteks üks süsiniku levinud isotoopidest on aatomi tuum massiarvuga 14. Kuna tegemist on süsinikuga, siis keemiliste elementide perioodiluse tabelist näen, et tema tuumas peab olema 6 prootonit ja järelikult üleäänud kaheksa nukleoni peavad olema neutronid. Süsinik 14 on väga kasulik ebastabiilne tuum eelkõige arheoloogide jaoks, sest selle lagunemise aktiivsustuurides on võimalik üpris täpselt määrata orgaaniliste kehade kehadevanust. ajal lõpetaja Krista, mis kasu sinul sellest süsinik 14-st on? Jaa, tere! Süsinik 14, ehk C14, on üks väga tuus asi. Mina olen muidu arheoloog ja arheoloogid kasutavad igapäevaselt seda selleks et kindlaks määrata, mis ajast mingi ese või inim pärit Näiteks teame tänu sellele meetodile, mis ajast on kõige panemad inimasustuse jäljed Eestis. Nii et, aitäh, füüsikud! Väga kasulik meetod! Aga kuidas on tuumaosakesed ja radioaktiivsus seotud? Tuumareaktsiooniks nimetatakse reaktsioone aatomituumade või aatomituumade tuumade ja vahel, mille tulemusena tekivad uued aatomituumad. tuumad. Reaktsioonid, mis toimuvad aatomi tuumas endas. Hea on meenutada, et keemias räägitakse ka ainult elektronkihtides toimuvatest reaktsioonidest. Tuumareaktsioone võib jaotada kaheks: kergete tuumade ühinemised ja raskete tuumade lagunemised. Kergete tuumade ühinemine, ehk termo toimub näiteks päikesel. Väga kõrge temperatuuri ja rõhu abil ühinevad kaks vesiniku tuuma ja moodustavad heeliumi tuuma ja selle käigus vabaneb energia. Neid reaktsioone toimub meeletult palju ja need ongi päikesenergiallikaks. Raskete tuumade lagunemine toimub näiteks tuumareaktoris või ka tuumapommis. Tuumade lagunemine toimub nendes reaktsioonina, kus iga reaktsioon kutsub esile järgnevad. Näiteks kui Iraani tuum massijäruga 235 ühineb neutroniga, siis ta laguneb uuteks väiksemateks tuumadeks ning lisaks eraldub kolm neutronit ja väga palju energiat. Need neutronid võivad omakordaga ühineda uute uraanituumadega, mis samuti lagunevad ja tekitavad igast uraanituumast lagunemisel kolm neutronid, kokku juba 9 neutronit. mis võivad omakorda ühineda uute uraanituumadega ja uute uraanituumadega, kuni käib ka boom! Eraldub väga kiiresti väga palju energiat. Nii töötabki tuumapomp. Tuumareaktoris on sarnane reaktsioon, mida küll palju aeglustatakse ja kontrollitakse ja tekinud energiaabil toodetakse elektrit ja soojust. Sellest, kuidas tuumareaktor täpsemalt töötab, tuleb eraldi video. Tuumareaktsioon, täpsemalt tuumade lagunemine, saab toimuda ka isenesest. Tuumade iseneslikku ehk spontaanset lagunemist nimetataksegi radioaktiivsuseks. Sellise lagunemise käigus eraldub radioaktiivset kiirgust alfa, beta ja gamma kiirgus. Alfa-kiirgus koostab osakestest, mille moodustavad kaks neutronid ja kaks protonid. Ehk alfa-osakene ongi heeliumi tuum. Alfa-osakesed on suured ja aeglased, mis tähendab, et ei kaugele ja neelduvad kergesti näiteks juba paperilehes. Beta-osakesed on kiiresti liikuvad elektronid, mis on väiksemad kui alfa-osakesed, aga siiski neelduvad juba näiteks plastikus või metallplaadis. Kammakiirguse moodustavad elektromagnetlaine, mis on suure energiga ja liigub väga kiiresti. Sellist lainet on raske takistada ja see neeldub alles ales paksus betoonkiis või tihedates metallides, näiteks paksus pliiplaadis. Radioaktiivse lagunemise käigus võib tekida mitud kiirgust korraga. Kõik radioaktiivsed kiirgused suudavad aatomitest ja molekulidest elektrone välja lüüa ning lõhkuda keemilisi sidemeid ja on see tõttu inimestele ohtlikud. Selliste omadustega kiirgusi nimetatakse jooniseerivateks kiirgusteks. Lisaks on ioniseeriva toimega ka näiteks röntgenkiirgus, mida tekitakse elektronide aeglustamisel ja mis tihedades kudedest neeldub, aga pehmeid läbib ja seetõttu kasutatakse seda palju meditsiinis. Röntgenkiirguse ioniseeriva tõttu läheb röntgenpildi tegemise ajaks arsta alati teise ruumi, et ta pidevalt kiirgusega pihta ei saaks ja patsiendil varjastatakse need kehaosad ära, millest pilti pole vaja teha. Ehk oled seda isegi kogenud. Ioniseeriva kiirguse on meie ümber igal pool. Inimkeha saadud kiiritust ja selle mõju mõõdetakse füüsikalise suurusega effektiivdoos. Umbes pool meie aastasest efektiivtoosist tuleb sellisest looduslikust kaasist nagu radoon, mida leidub palju näiteks Põhja-Eesti pinnases ja kivimites. Kuna see tuleb maapinnast, siis on radooni rohkem keldrites, maalustes kraasides ja selle lagunemise käigus tekib radioaktiivsed kiirgust, mis võib pikaajalisel kokkupuutel tekitada tervise kahjustusi. Osa inimeste efektiivtoosist tuleb ka looduslikest toitainetest. Näiteks banaani sees on radioaktiivsed kaaliumit. Aga võrdluseks tuleks süüa umbes 800 banaani, et saada sama suur efektiivtoos, kui saame ühe pikkaama lennureisiga. Lennukega lennates mõjutab meid kosmiline kiirgus, mis tuleb ava kosmosest ja neeldub enamasti atmosfääris. Aga kui kõrgel lennata, siis atmosfäeri kaitse on väiksem ja inimene saab suurema kiiritustoosi. Surmava radioaktiivse toosi saamiseks peab lühikes jooksul 50 miljonit banaani. Kas ioniseeriv kiirgus annab sulle supervõimed? No, ei anna. Igapäevaselt arsti juures käimised banaanid ja keldrid suure tõenäosaga ei tee sulle üldse pidagi. Aga pikem kokkupuude või suuremad kogused suurendavad kasvajate tekkimise riski ja võivad negatiivselt mõjutada uute rakkude tootmist, eriti uue elu loomist. Samas on kiirguse mõjul tekkinud käeme maapealne elu, ehk osad mõjud on osutunud evolutsiooni ka kasvulikuks. Võtame kokku! Aatomi tuum koosneb prootonitest ja neutronitest. Prootonite arv määrab ära, millise keemilise elemendiga on tegemist ning neutronite arv määrab isotoobi. Tuumareaktsiooniks nimetatakse reaktsioone aatomituumadega tuumadega või aatomituumade tuumade ja osakeste vahel, mille tulemusena tekivad uued aatomituumad. tuumad. Päikesel toimub kergede tuumade ühinemine ehk termotuumareaktsioon. Tuumareaktoris ja bommis raskete tuumadel lagunemine aheldreaktsioonis. Mõlema reaktsiooni käigus eraldub palju energiat. Tuumade iseneseks lagunemine on radioaktiivsus, mille käigus võib eralduda ioniseerivad kiirgust. Liigne ioniseeriv kiirgus on inimestel ohtlik, aga seda on väikestes kogustes meie ümber igal pool.